أوفاء، بعد، بعد مع زوفع يلا يدللون، يلا هو قبل مع زوفع بارس، يلا جولات جولات. <تصفيق> لا تقل لي أنت وأنت لا تقل لي عني واني واحد نجوك سني. لا لا لي وردة, واحد ما تبقى <تصفيق> تنفروان بارد عراضة بارد ما يعجبك اللي شيء هو غراضة تأس الهداوة، الحضور جميعا، حج علي، العين عباس، ومهر الغالي، تعال يمي، حسن ليش الددك، وزيد الغالي، علي عماد، وبياسر العلف معزوفة، تندلت يلا إيدك لفوق مالك لا تطلبي الحاجات إلا منها، هاي هاي، إلا منها لها يسرب جامع على الخال يسرب جامع على الخال يسرب جامع على الخال يسرب على يلا تحيه جميعاً و العريس الغالي والعضور و مية هل هذا يسوي لك واسمزا حتى البديل يلا يعني يقول العريس انت الولد وأنا العريس يلا يلا هالي يم بصادي يلا يلا كان يعني شيخ ما أشق ربع كلهم عشا عشق هاي عفيا عفيا أنا بالعريس كل مناصار عراة، هاي العيون أبو قاسم الملكي، وأنا يا قاسم أبو محمد هاي كلها على رأسي، ونا في العربي، وهو ما شنو ما فيه العيون سلام، أياد الغالي، حسن نزام الغالي، كرار، كله شيء، بعد روحي شربوا بمي شفت المعزوفه والله بيها شغله على قلبي يا سيدي وجعها هاي <تصفيق> يا <كياف> الله <جارة. تصفيق> هاي العيره بغداد مني عمامه البغداد شنو هذا <تصفيق> سين عراقي <تصفيق> لا يطع سين عراقي منافس العراضي، يبقى منافس. أنا قل على. دحسين. هلا هلا. هاي مود. نعم. العيون. القنазع. بعد القنازة ولد العم. حمود اجى الحضور. What the cara did? He did it هاي عين وصفر، مرتضى حرز، وأنا مرتضى، وأنا ميامزراوي، أنا مرتضى، مرتضى وين؟ مطبعة يا ميامزراوي، يا أب صديق حبي أيها هاي تحية بغداد وجن بغداد. الحميدات ميت هلا الحميدات البغداد عمامي الحميدات يكون البغداد الاول هذا الراس اسمع يا مصراوي يا المن صدق حبيته اي يا هاي من العريس لعن عمام العريس عمام العريس نعزف على الخشابة يا مزراوي نعزف دكانه على العور يا مزراوي المعرس الطريحي أمير الجصاص أمير الجصاص مم علي القرعاوي الحمور عنقل عند الحميدات ولا واحد وينهم الحميدات يا مزراوي يا مزراوي نمشي وحاج السياره يا مزراوي هل من صدق حبيته يا مزراوي بعت العمر وجريته يا مزراوي جربتك وهاي سعيد يا مزراوي شد المعزوفه المعزوفه باب العريس محرّك عشان هلوس صوب وهاي العين حسينا بحمرة الغالي يلا I'm your I'm وأنا ديره اظل بحيره وامشي غير حيره موسيقى موسيقى وراح وراح وراح وراح اطشرك ونسيت دخان اجبرت مرتي البدر جمال أخوانا ديرا هذا واجب غياب أخوانا الحيرة